Salam, xəbərlərə baxışsınız. Sərhədsiz repartorlar Beynəlxalq Mətbuat Azarlığı Təşkilatı ötən gün Basta İnfokom saytının redaktoru Mustafa Hacıbəylinin barəsində çıxarılmış hökmü pisliyib. Təşkilatın bəyanatında Mustafa Hacılının şərti olaraq 5 il-6 ay azadlıqda məhrum edilməsi absurd adlandırılıb. Mustafa Hacı Bəlinin hökumətin dəvrilməsinə çağırışlarda suistifadə və vəzifə saxtakarlığında itham edən məhkəmə qərarı alıb ki, əgər növbəti 2 il ərzində o yeni cinayətlər törətməsə, həbs cəzası çəkməyəcək, bu müddətdə məhkəmə nəzarətində olacaq və xaricə çıxışı qadağan ediləcək. Avropa Məhkəməsi 2019-cu ildə Bakı əbsxanasında vəfat edən jurnalist Novuz Zərim Əmmədova görə Azərbaycan hökumətində 24 min avro cəriməliyib. Avropa Məhkəməsi fevralın 21-də Azərbaycanla bağlı növbəti qərarını elan edib, Novruzəli Məmmədoğun ölümünə görə hökuməti cərmələyib. Söhbət 2009-cu ildə həbsxana xəstəxanasında vəfat etmiş 68 yaşlı jurnalist Novruzəli Məmmədoğun işi üzrə şikayətdən gedir. 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həbsdə vəfat edən jurnalistin işində idiyə edilir ki, onun konvensiyanın 2-ci, 3-cü 5-ci maddələri ilə qorunan hüquqlarına müdaxilə edilib. Məhkəmə hesab edir ki, mərhum jurnalistə münasibətdə onun yaşamaq işgəncələrə, qeyri insanı rəftara məruz qalmaq, azadlıq və toxunulmazlıq hüququ pozulub. Hökumət mərhum jurnalistin ailəsinə 24.000 avro ödəməlidir. Novruz Əli Məmmədov 2008-ci ildə əmlaki müsaydıra olunmaqla 10 il müddətinə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir. O, 17 avqust 2009-cu ildə Bakı həbsxanasında vəfat edib. Fevralın 21-də Sumqayət şəhərində baş verən avtobus qəzasında yaralananların 19 nəfəri Sumqayət şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə alır. Bunu açıqlamasında xəstəxananın baş həkimi deyib. Bu arada hadisə anının görüntüləri də mətbuatda yayılıb. Sumqayda marşrut avtobusunun minik avtomobili ilə toqşması nəticəsinə xəsərət alanlardan 19 nəfəri Sumqayda Şəhər Təcrət Tibbi Yardım xəstəxanasında stasiyonar müalicə alır. Bu barədə açıqlamasında xəstəxananın baş həkimi Rauf Sadıqov deyib. Baş həkim bildirib ki, xəstəxanada müalicə olunanlardan 6 nəfər reanimasiya şöbəsində, 13 nəfər isə Palata şəraitində müalicə olunur. Reanimasiya yerləşdirilən 6 xəstənin vəziyyəti orta-ağırdır, həyatı təhlükə gözlənilmir. Bugün həmin xəstələr də palataya köçürüləcək. Palata şəraitinə müalicə olanlardan 5 nəfər bugün amplator müalicəyə buraxılıb. Xatırladaq ki, fevralın 21-də hadisə Sumqay şəhəri sülk üçəsində baş verib. <Sessizlik> Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının susmağa məcbur etmək üçün hazırlanan qanunlar adlı yeni hesabatı təqdim olub. Hesabatda Azərbaycanın da adı var. Ötən il bir çox hökumət məhdudlaşdırıcı qanunlar tətbiq etməklə, bürokratik əngəllər və həbs təhlükəsi yaratmaqla qeydələrə hücumları artırıb. Bu bayrədə Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Susmağa Məcbur Etmək Üçün Hazırlanan Qanunlar adlı yeni hesabatında bildirilir. Hesabatda Azərbaycan QHT-lərin hüquqlarının bozulduğu ölkələr sırasına daxil edilib. Azərbaycan, Çin, Rusiya kimi ölkələrdə QHT-lərin qeydiyyatı və hesabatlılığı ilə bağlı tələblər hazırlanıb. Həmin tələblərə əməl etməməyən cəzası həbsdir. Hüquq müdafiətçisi Rəsul Cəfərov bunun nə olduğunu yaxşı bilir, sənətdə deyilir. İnsan Hüquqları Klubunda fəaliyyətimə nümayişlərdə iştirakıma görə məni həbs etdilər. Bir il yarım həbsxanada qaldıqdan sonra 2016-cı ildə azadlığa buraxılmışam, deyə Rəsul Cəfərov deyib. Həbs olunanlar təşkilatı bağlamağa, layihələri dayandırmağa və xarici getməyə məcbur oldular. Azərbaycan hakimiyyəti vətəndar cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin mətuzlaşdırılması ilə bağlı ittihamları qəbul etmir. Azərbaycan əhalisinin siyahiyə alınması oktyabrda olacaq. Siyahiyə alınmanın yekunları 2022-ci ilin birinci yarısının sonlarında açıqlanacaq. Azərbaycan əhalisinin növbəti siyahiyyə alınması bu il oktyabrın 1-dən 10-una olacaq. Bu barədə şurnalistlərə Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov bildirib. Siyahiyyə alınmanın yekunları 2022-ci ilin birinci yarısının sonlarında açıqlanacaq. Anket vərəqlərinin işlənməsi yetərincə uzun prosedurdur. Bu prosesin bütün mərhələləri Nazirlər Qabniyyətinin təsdiq etdiyi planda əksini tapıb. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatlarına görə Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyona yaxındır. Əhalinin siyahıya alınması 10 ildən bir keçirilir. Ermənistan həqiqətləri anlamalı və işxal etdiyi torpaqları Azərbaycana qaytarmalıdır. Bu fikri Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru hərbi ekspert İğr Karacenq bildirib. Bugün Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü orduları sırasındadır. Bunu açıqlamasında Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktor-hərbi ekspert İgor Karachenko bildirib. Onun fikrincə, Azərbaycan hərbi potensialının artmasına və inkişafına xüsusənə verir. Bugün Azərbaycanın hədəfi öz ordusunu yüksək dəqiqlikli silahlarla təhsil etmək istiqamətindədir. Təbii ki, bura hava hücumuna müdafiq sistemləri də daxildir. Rusiyada Azərbaycanın bu istiqamətdə bütün istəklərini yerinə yetirməkdə qərarlıdır. Hərbi ekspert qeyib ki, Ermənistan Azərbaycan torbaqlarını işxal edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər an alovlanacağını nəzərə alaraq, rəsmi Bakının Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı xüsusi önəm verdiyini deyə bilərik. Ancaq bununla belə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunacağına, müharibəyə ehtiyac qalmayacağına ümid edirəm deyə ekspert bildirib. Karachenko vurgulayıb ki, artıq Ermənistan həqiqətləri anlamalı və görməlidir. Beynəlxalq hüquq normalarını əsasən Azərbaycanın 7 rayonu və Dağlıq Qarabağ işxal altındadır. Hüquqi olaraq, bu torpaqlar Azərbaycana məxsusdur. İlk növbədə 5 rayon Azərbaycana qaytarılmalıdır. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanda bu senari üzrə irəli getmək üçün sağlam düşüncə lazımdır. Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin əhalinin sülhə hazırlanmasına sadiqliyi çox ümidverici siqnaldır. Bu sözləri Avropada Təhlükəslik və Əməkdaşlıq Təşkilatının başkatibi Thomas Greminger Viyana da çıxış zamanı deyib. Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin əhalinin sülha hazırlanmasına sadiqliyi çox ümit verici siqnaldı. Bunu Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının baş kətibi Thomas Griminger Viyanada ATAT-in Parlament Asambleyasının qış sesiyasının açılış mərasimində deyib. Bir çox münaqişələrin uzun illərdir həll edilməməsinə baxmayaraq, onların nizamlanması yenə də mümkündür. Ümid edirəm ki, Dinestriyanı münaqişənin həllindəki irəlləyiş digər tərəfləri də regiondakı digər münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə yönəldəcək. Həmçinin Minsk prosesində də irəlləyiş görmək istəyirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində işləyirik deyə Griminger bildirib. Bugünlük və bu saatlik bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidilə. Sağ olun, salamat qalın.